Ірина Шевчук працює начальницею відділу соціального захисту населення в Гвардійській сільській раді та перебуває на обліку у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Розповідає, вакцинувалась на 18-му тижні вагітності препаратом Астразенека. По сфері своєї діяльності я спілкуюся з дуже великою кількістю людей. І не завжди я знаю, з ким я спілкуюся. Ця людина не перебуває зараз в стані хвороби і я, що це може вплинути на мене та на мою дитину. Жінка додає, в її родині хворобу важко переніс батько. Для неї це стало ще одним поштовхом до вакцинації. Нащеплення, згадує, наважувалась довго. А Я довго на це зважувалася, думала. Спочатку думала, що не буду, можливо, все-таки пройде, чи буде якийсь там відстрочка від вагітний, але все ж таки час йде, хвороба збільшується. Побічних не було, але все-таки в мене була лихоманка, була 38,5 температура, але не довго, була півтора дня і трошки боліла рука. Разом з Іриною серед вагітних перинатального центру вакцинувались 20 жінок. Медична директорка закладу Ірина Королюк говорить, вакцинуватись вагітним дозволили на початку листопада в терміни другого-третього триместрів. У нас є вагітні, які вакцинувалися, ще не знаючи, що вони вагітні. І другу вакцину вони вже отримували в терміні 12 тижнів. Все добре, ніяких ускладнень немає. Ірина Королюк каже, вагітні можуть вакцинуватись препаратами Pfizer та AstraZeneca, проте вакцина CoronaVac за інструкцією має протипокази. Додає, зараз в перинатальному центрі лікуються п'ять вагітних з ковідом. Любе захворювання, екстрагенітальне захворювання, захворювання під час вагітності може нести загрозу, але якщо дивитись між тим, Вакцинована жінка як буде переносити ковід, а це означає, що вона легше перенесе, відповідно, загроза дитині буде найменше і невакцинована, яка може перенести важкій формі і буде загроза для новонародженої дитини. Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Завроцький телефоном сказав Суспільному, окремої статистики вакцинації вагітних вони не ведуть, оскільки щеплення є пріоритетним для всіх груп населення. Діана Колесник, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.